I denne filmen ska jeg vise deg hvordan vi kopierer tekst in i OneNote. La oss først gå ut og titte på en webside. Jag går ut på en webside, merker hele eller deler av den texten jeg ønsker å ta med meg, tar Ctrl eller høyre och og velger Kopier. Så går jag in i OneNote, tar Ctrl V eller høyre klikker og velger Li Legg merke til at vi har flere innlimingsalternativer in her, der vi kan beholde kildeformatering, der vi kan flette formatering mellom standard skrift og uh, selve skriften. La oss titte på hvordan disse tre forskjellige ser ut. Her har du grunnformateringen fra websiden. Hvis jeg prøver nummer 2 så beholder jeg linkene, uh, men ellers så forsvinner det andre. Uh, den siste, den er helt kjønnsløs og følger en standard tekst, som om det skulle vært standard normal i denne teksten. Det som jeg syns er fint når man limmer inn text i de to første alternativene, det er at du får med linken til vilken webside, altså kilden, som detta er hentet fra. Det tror jag er veldig nyttig, veldig mye studiarbeid, der elevene skal være oppspore de henter ting fra. Bare vær klar over at det kan variere litt fra nettleser til nettleser, hvilke nettlesere som faktisk får opp denne referansen. Internet Explorer har jo alltid fungert på. detta var jo fra Chrome, og her kommer det å gå litt i forhold til om det fungerer eller ikke, og samme det med Firefox. La oss også titte på et eksempel der jeg går ut i et helt vanlig Word-dokument som jeg har liggende på datamaskinen. Og så velger jeg i dette Word-dokumentet, som er da mitt eget Word-dokument, så merker jeg teksten, tar Ctrl-C, går tilbake til OneNote og tar Ctrl-V og limer inn. Jeg legger da merke til at han linker da til der jeg har lagret dokumentet mitt som dette er hentet fra. Så da kan det være enkelt å gå tilbake hvis man skulle hente noe mer eller redigere originalteksten hvis det skulle være sånn.